Друзі, раді вітати усіх, разом з нами. Ви на YouTube-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо величезне за вашу увагу. У нас більше ніж 3 мільйони. Це фантастична цифра. Не забудьте про лайк, про коментар цьому відео. Чим більше вашої активності, тим більшої популярності набуває це відео. Але й без того воно буде популярним, тому що у мене супергість сьогодні. Я його зараз представлю, але перед цим е скажу вам про опцію спонсорства. Головне, пам'ятайте, що... Допомагати в першу чергу в пріоритеті потрібно Збройним силам України. Один із найяскравіших представників ЗСУ з нами в цій частині програми Михайло Каженівський, командир батальйону Сила Свободи, підполковник Національної гвардії України. Слава Україні! Ради вітати. Пані. Героям слава! Доброго дня студія, доброго дня телеглядачі! Так, як настрій? Чудовий настрій. Настрій все добре, в принципі. Це класно! Ви на Бахмутському напрямку, пане Михайло. Е, на даний момент мої підрозділи перегруповані і пересуваються в трошки в інший район, на який конкретно я вам не можу сказати, звичайно, вже, але там підрозділи скоро будуть знову задіяні до ведення бойових дій. Розкажіть, будь ласка, так, я, по-перше, коли готувався до цього інтерв'ю, багато ваших передивився, е, значить, е, і, насправді, останнє ваше інтерв'ю... Значить, було дуже емоційним, тому що, ну емоційним для ведучих, і я впевнений для глядачів, тому що фактично були обстріли, е, працювали по вашій ділянці, наскільки я розумію, і от скажіть, будь ласка, ви щодня з таким зіштовхуєтесь, коли фактично гримить постійно, там, щохвилини гримить? Можна сказати так, тому що е, сили Російської Федерації, їхня безпосередня артилерія, яка працює на тих напрямках, де знаходяться підрозділи Сили Свободи, чи інші підрозділи Національної Гвардії, чи Збройних Сил України, тобто всі сили оборони України, е, особливо Бахмут, е, Бахмутський напрямок, його фланги, е, противник не перестає проводити артилерійські обстріли. Все, що може заважати Противник овести ці артилерійські обстріли, це в певної мірі погодні умови, тому що не вдається тоді піднімати в небо е, коптери з метою коригування самих пострілів, тоді, відповідно, артилерія тоді не є настільки ефективною. І також в ті моменти, коли ми е, вмикаємо контрбатарею, це, відповідно, ми відпрацьовуємо по їхніх позиціях артилерійських, де вони знаходяться, тоді може як на якісь там. Певний час припинятись обстріли в загальному обстріли йдуть постійно або переднього краю оборони нашого, або в визначених квадратах чи пошуках там командно-спостережних пунктах, там в вогневих засобах, де вони знаходяться, О, Там прострілюються логістичні шляхи, там шляхи евакуації, все інше. Тобто та артилерія працює, працює, і буде працювати до тих пір, доки ми не знищимо їх всіх. Тобто, поки маскаль тут, от така буде ситуація складатися. Ми знаємо, що на бахмутському напрямку зараз найнапруженіша ситуація. І фактично там представники Міноборони постійно про це говорять. Значить, от виходячи з того, що ви бачили, да, що хлопці зараз вам повідомляють і так далі. Що ви можете сказати? Як ви можете охарактеризувати те, що відбувається там зараз у Бахмуті? Тому що ситуація змінюється там буквально щогодини, щодня. І хотілося б оновлену інформацію, Ну, якщо коротко, то там пекло, в прямому розумію цього слова, тобто в самому місці е, дійсно пекло і бої не перестають, ну, не припиняються взагалі, ну, це йде все цілодобово, нон-стопом, е, противник постійно підтягує свої резерви до, міс... до позиції переднього краю, постійно йде окопування, е, наскільки я володію інформацією, що е, волює, там ЧВК «Вагнер», на певному напрямку, де безпосередньо знаходяться підрозділи бригади рубіж на даний момент. І зеки е, копають прямо касками, вкопуються, тому що там немає ніякого толку забезпечення. Вони касками вкопуються в траншеях е, всякі такі лисячі нори з метою того, щоб вони заховались е, там, від наших артилерійських обстрілів. Також відомо, що е, ЧВК Вагнер чи інші якісь підрозділи Збройних Сил там, Російської Федерації взагалі не забирають своїх е, поранених, тобто трьохсотих, вони там всі так і залишаються, тіла залишаються відповідно вбитих, а поранених ніхто не евакуює, тому що, ну, мовити, вважають, що їм це не потрібно і вони ніхто там не цінують людське життя. Вся земля всі над трупами московськими і, е, ну, дуже важко, дуже важкі бої, ініціатива, не можна сказати, що вона є в руках Російської Федерації. Там все дуже поперемінно, якийсь метр наж, якісь їхні. Потім це все змінюється. Лінія ну, на самій лінії, щоб вони там прямо десь дуже сильно просунулись, не можна сказати такого, тому що одні ця лінія, яка є зараз, на за неї ведуться найважчі е, бої, щоб з метою не допустити їхнього прориву, обходу, обхвату і щоб місто повністю не взяли в, об... ну, в оточення. Так що така ситуація. Ну, наскільки ще також відомо, що вже е, на боці ЧВК Вагнер почали набирати жінок засуджених. Е, так званих вовчиць. Е, в них такі, як кодова назва їм дали. І вони вже також воюють на ЧВК Вагнер. Так що, е, як ми розуміємо з цього всього, в Росії закінчуються вже чоловіки, чи, ну, чи йдуть під кінець, якщо вони вже почали набирати Жінок засуджений. Ось така, ну, критична в них ситуація. Тобто жінки це... зараз воюють, зеки, жінки-зеки воюють на бахмутському напрямку? Так. Не можна сказати, яка це кількість, відповідно, тому що ми не маємо таких даних, але такі випадки, що бачили, зустрічали з перехопленні інформацією, так що отак. А в що... чому їх Що вони роблять? Як будуть воювати, брудять автомати ідуть стріляти. Угу. Ну... Ну, тобто це не так, як десь там, Радянський Союз знімав фільми, що жінки, під час ну, так званої їхньої великої вітчизняної, а насправді Другої світової війни, що вони там були медиками чи чим, вони просто йдуть воювати, і все. стріляють, копають, як звичайний чоловік тільки за жінку. Слух, слухайте, а ну, є вже випадки, коли, наприклад, такі жінки потрапляли в полон? Думаю, що ще немає. А якщо є, то просто наданим ми таку інформацію не володіє. Але враховуючи той факт, що вони там взагалі є, ну то це питання часу, що вони попадуть в полон. Ну однозначно, тому що велика кількість е, їхніх е, особового складу попадає в полон. Тому враховуючи, що їх завели туди, значить вони скоро будуть у полоні. Однозначно, тому що все-таки як не крути, е, чоловік має більшу фізичну витривалість, і він може краще воювати, ніж чим, чим жінка засуджена. Ви <ганування> проявляєте, якщо я помиляюся, але там зараз мікс, да? от ви сказали про жінок засуджених, про ЧВК Вагнер, про регулярну російську армію Тобто там всі-всі-всі намішано, так їх? Так, там йде повний мікс в е, Бахмуті і в Бахмутському напрямку, там і відомо про те саме штурмові бригади, про ЧВК Вагнер та, та, та, та, та Інші там, підрозділи Збройних сил їхніх, там, чи мобілізованих, чи ще когось Незрозуміло. Так що та, там така солянка свого роду, з усіх, кого вони могли стягнути на цей напрямок, на цю точку, вони стягують постійно з метою оновлення і сказати, що там є чисто регулярні війська і немає інших підрозділів, ну, це буде неправда. Так що та, там все так дуже, дуже печально в них на даному, на даному етапі цієї війни і відповідно для нас це дуже така переломна, буде точка цієї війни, я думаю, коли ми зможемо відбити повністю місто Бахмут і звільнити його від загарбника, тоді це буде свого роду переломний момент, тому що ж місто Бахмут це вже не просто якийсь стратегічний об'єкт на карті, там. це вже і політична складова, яка йде, що для нас, українців, для нашої влади, для нашого управління і для кожного громадянина, України, так тим більше це політична складова для Путіна і його там прибічників всіх, тому що вони ж там всього ну, якби вони так сталося, не дай Бог що е, вони б могли е, ну, захопити місто. Це було для них дуже велика перемога. Прям дуже вони б могли, мабуть, об'явити це на, на всіх каналах своєї країни, розказувати, які вони там побідоносні. Які вони великі, як вони взяли там бахмут і ще щось, ще що, відповідно це би давало якісь е плюсики до його рейтингу чи там до його управління, але такого не буде. Тобто всі сили оборони, національної гвардії, Збройних сил України, батальйони Сили Свободи та Свободи будуть е битись до останнього з метою, щоб знищити повністю окупанта з нашої території. Михайло, а є якась відмінність між цими підрозділами, є якась домінуюча сторона, більш підготовлена? Завжди будуть більш підготовлені е, це регулярні війська, в яких, в яких вчили цьому, тому що якщо ви знаєте або чи не знаєте, основним видом е, діяльності військ в мирний час є бойова і спеціальна підготовка, яка якраз забезпечує підготовку до, е, до бойових дій до ну, засування за призначенням. І в них завжди є хороша дисципліна, якщо це нормальні підрозділи, хороша підготовка, хороше матеріально-технічне забезпечення, що в озброєнні, що в екіпіруванні, що в логістиці, там, в техніці і всьому іншому. До них можна дорівняти було ЧВК «Вагнер», який отримував хороші гроші за свою роботу, тому що там вже немає патріотів ЧВК «Вагнер». Це просто так звані джентльмени удачі, які Отримували е, високе грошове забезпечення, там порівняно з іншими громадянами Російської Федерації, їздили там по світу, виконували якісь задачі, але це ж все найманці. Е, українці, е, українські солдати багато утилізували ЧВК Вагнера за цей період війни. І враховуючи той факт, який ви бачили саме відео, там, де Пригожин їздить по тюрмах і набирає засуджених, можна сказати, що е, Вагнер вже давно не той, який був. Можливо, там ще являються десь командири їхні штатні, ті, які були з самого початку, чи мають якусь більш кращу підготовку. Але особовий склад піхота, яка є золотом на війні, тому що так як е піхота все бачить, настільки як піхота все терпить, заходить на позиції, по ній постійно ведуться артилерійські обстріли. Ну ні одні підрозділи, незалежності від яких країн там чи організацій. Вони такого ніколи не можуть побачити. Тому що тільки піхота це все бачить, це відчуває на собі і безпосередньо з зіткненням з противника. Тому е, ми володіємо такою інформацією, що просто вони кидають з е, цих набранців, човика, що вони як м'ясо. Вони йдуть, гинуть, потім йдуть нові, гинуть, йдуть нові, гинуть. І так вони просто встиляють нашу землю своїми трупами. Тому, враховуючи це ваше питання, Е, регулярні війська є регулярні війська, у них зовсім інша система управління, а де є система управління, тим, ну тим є більша змога виконувати завдання краще, чим е, нерегулярні війська. А та як вони вже там е, в самому Вагнері багато зеків, не думаю, що у них є там великий успіх. Крім того, крім тих випадків, що вони просто масово відправляють людей своїх на смерть. Це така ситуація. Михайло, а відповідає дійсності те, що нібито вагнерівці дещо примирилися з регулярними військами і справи у них трішки поліпшилися. Поліпшились в чому, якщо не тривніся? Я не знаю. От просто була інформація про те, що нібито Путін там, примирив Шойгу і Пригожина, і таким чином вони знайшли нібито спільну мову. І от на фронті е, якимось чином один одному допомагають. Тобто вагнерівці пустили на фланги Росія, ну, цих регулярників. Ну, враховуючи той факт, що, що там місяць назад чи два місяці тому е, на Бахмуті був один ЧВК, наприклад, там, і, менше, і набагато менша кількість регулярних підрозділів, чи кільось інших, а тепер що е, той факт, що завели регулярні е, частини, е, мабуть, це сталося тому, що ЧВК Вагнер не справлявся з поставленою задачею, е, і враховуючи ці всі там заяви самого Пригожина, те, що вони там щось візьмуть, дойдуть, зможуть зроблять е, його слова не, не, не втілились в реальність. Відповідно, чоловіка Вагнер, як сам підрозділ, е, став частково небоєздатний, тому що знову ж таки вони набирали засуджених. Це про це свідчить, і е, Путін не те, що примирив. Ну як примирив? Ну навряд чи рівень такого управління щось там примиряє. Там просто віддався наказ і не було ніякого там примирення. Сказали, ви будете тепер воювати з регулярними підрозділами. Можливо. Навіть їхні підрозділи були підпорядковані Збройним силам Російської Федерації в системі управління загальній і налагоджена якась взаємодія. Але щоб сказати, що прямо в них щось дуже сильно вийде, навряд чи. Тому що Гординя Пригожена і їхнього самого ЧВК Вагнер не дуже добре піддається підпорядкуванням іншим. Тому то що вони діють там спільно, але наскільки це якісно, ну, не дуже, скажімо так. Тому що все рівно. регулярні війська є регулярними військами, Якісь приватні військові компанії ну являються приватні. для того, щоб злагодити підрозділи, ну не дивлю, не зважаючи, які це підрозділи, потрібно досить багато часу і досить багато навчання для того, щоб вони були злогоджені. Тобто, це повинно відбувати в системі бойової підготовки. І воно відбувається, наприклад, в наших підрозділах, тому що ми спільно також воюємо з Збройними Силами України, України чи там, з територіальною обороною, чи з іншими нашими підрозділами, які знаходяться на тих ділянках. Відповідно, це злагодження в нас відбувається. І, але воно йде до того моменту, як ми виходимо на позиції. А враховуючи їхній факт, що просто завели регулярні війська в Бахмут під час самих ведення бойових дій, і там вже є підрозділи ЧВК «Вагнер», Ну, яка там може бути сильна взаємодія? Ну, зустрілись, мабуть, там, поговорили щось, командири їхні. Мінялись там радіостанціями, там, ну, показали на карті, хто десь стоїть, на яких позиціях. А далі, як вони діють, ну, це навряд чи, що там все прямо так дуже добре, як можна говорити. А, ну, не те, що дуже добре, але читав, що поліпшилася обстановка, але, зрештою, спасибі, що проїстили нам там, як все насправді відбувається. Це, це надзвичайно важливо. А, скажіть, будь ласка, а... Якщо ми, наприклад, говоримо про те, яким є баланс, паритету озброєння, вони випереджають нас в цьому, ми в цьому, у кого більше і як це впливає на поточку ситуації? Це більше тут зараз якби, і грає роль, але й одночасно не грає, тому що все-таки у нас великий відсоток зразків західного озброєння, а зразки західного озброєння завжди переважали в якості. Зразки російського зброєння, тим більше радянського. Е, ви ж, мабуть, також вважаєте, що там вони знімають з НЗС складів там, і другої і світової війни, і ще чогось іншого. У них дуже багато цього заліза старого, тому що е, я не виріс там, не пам'ятаю дуже добре Радянський Союз, тому що там було 5 років, але Читаючи історію, то коли люди не мали там, чи стояли в за кобасою, тому що радянський Союз просто вся економіка працювала на армію, тобто вони виготовляли дуже багато цього артилерійського, там ще чогось іншого озброєння. Але до нас зайшли партне, все озброєння і техніка західних партнерів, вона однозначно переважає. Те, що має Радянсь... ну, мав Радянський Союз, відповідно те, що має Росія. Також ми ж з вами спостерігали цю от Другу армію світу на парадах, яка там нам розказувала, що вона самопотужне, саме то, саме сьо, їхні там якісь танки, аналогів нет, літаки аналогів нет. Ну і все, що в них там немає, аналогів. Можливо, десь там на параді аналогів не, а по факту то ж все не так. Ми ж бачили, в чому ходять їхні солдати, ну, тобто поспостережні, коли ми піднімаємо коптери. Е, ну, це ж просто, от, як у фільмі Володар Кілець, знаєте, орки є орки, тобто нічого в не, не, не змінилося, і вигляд, і форма, і, і все інше. Е, перевар... Ну, не можна сказати в процентному відношенні, що там переважає, що не переважає. У нас є також е, дуже багато зброї, дуже багато артилерії. Нам треба, правда, ще більше далекобійної зброї, яка е, нам би допомогла воювати не на передньому краї, а допомогла б нам е знищувати склади з боєприпасами, знищувати вузли логістичні для того, щоб не було підвозу тих самого БК, ну, щоб повністю зірвати їм логістику. Тому що на, на передньому краї ми воюємо, але треба е розуміти, що якщо постійно йде поповнення живої сили в них, там, чи БК, чи чогось іншого, це знову ж таки затрудняє саму війну. А от далекобійні, все, що є там, Хаймерси, чи інші якісь системи, нам цього потрібно. Тому що знищуючи це все, ми зможемо відповідно відрізати їх від постійного поповнення переднього краю. І це якби нам відбідає на допомогу. Але також треба пам'ятати, що все, що русські придумали, Нет. Насправді це є незручне, воно стріляє, але воно не настільки ефективно стріляє, не стріляє не точно. Їздити на ньому також не дуже приємно, тому що воно ж нічого не було придумано для людей. Для порівняння, наприклад, навіть М113 гусеничний ВМП і їхні там, посадка і висадка десанту, яка відбувається, то. Враховуючи, що М-113 в 70-х роках було розроблено, там вже були продумували для того, щоб людина могла спокійно заходити, виходити, зручно, щоб їй було, не дивлячись на те, що вона в екіпіруванні повністю, зі зброєю, там, щось зі штурмовим рюкзаком, це вже на ті часи їхні розробники і конструктори думали про те, як повинна діяти піхота, наскільки їй буде зручно під час самого пересування, під час виходу з броні. Тому що вперед, якщо чекають більші випробування, нехай вже це випробування, там, пересування десь по полі бою не буде важким порівняно з тим, наприклад, який БТР-60 Радянського Союзу, якщо ви служили в армії і бачили його, якщо не бачили, щоб ви розуміли, що десантування йде тільки через верх, там, через два люка, і якщо взяти на себе все екіпірування, яке є зараз у сучасному виді бою, там, і бронежилет, і розвантажувальний пояс, і магазин, і все інше, Ну то людина майже не влазить в той люб. Не те, що в, там, в, ну якщо вона тут влізла, щоб просто там швидко десантуватися, ну це на грані якогось там неможливого, такою, сказати. А якщо би він перевернувся, ви там всередині, без шолома, без щось, ви там швидше всього загинете, тому що ви розіб'єте собі голову, всякі кріплення гострі і от така ситуація. Тому, ну, російські аналоги зброї вони ніколи не будуть перевищувати. Світові, тому що вони ж все штампували масово, е, так само навіть як автомат Калашника. Він хороший, але є ж в, в сучасному світі в рази е, кращі системи стрілецької зброї індивідуальні для солдата. Верніше, не індивідуальні, а загальні. І все, що ми знаємо про це, це те, що Радянський Союз дуже добре проводить пропагандинські дії. І от вони вміють, у них це можна свого роду, мабуть, повчитися, та як вони замилили цілому світу. те, тобто, що вони друга армія світу, що у них найкраща техніка, найкраще озброєння, що там, наприклад, автомат Калашников, то також аналогів немає. Але є. Є аналоги є кращі системи озброєння. Стрілецького, табельного, танків, БМП, літаків, відповідно, там, РСЗВ, артилерії, мінометів і всього, що тільки можна придумати для солдата у війні в світі є краще. І хто ще вірить, все, що аналогів ну це таке дивне питання до своєї людини, до чого це вірить. Е, Ганна Малєр, це представниця Міністерства оборони України, сказала про те, що активні штурмові дії в Бахмуті, Мар'їнці, Аудіївському і Лиманському напрямках можна вважати елементами контрнаступу. Що ви про це думаєте? Нашого контрнаступу чи російського? Нашого. Олис, це контрнаступ, можливо хтось вважає, що там завтра об'являть, от контрнаступ, ми будемо на тій, на тій ділянці, але ж це не так. Бойові дії, по-перше, не припиняються, де буде здійснений основний напрямок контрнаступу, невідомо нікому, і не буде відомо до моменту самого контрнаступу, тобто у нас є Головнокомандуючий, Верховний головнокоманд, Головнокомандуючий, Збройними Силами України, Генеральний Штаб, ці плани спільно, мабуть, з представниками силових структур, західних партнерів, розробляються, коли цей контрнаступ також буде невідомо, тому що це ж нема тоді змісту розробляти цей взагалі план, тому що противник буде знати і буде, відповідно, готуватись на цьому напрямку в рази краще, ніж на будь-якому іншому. Чи це, ці всі елементи зараз бойових дій являються контрнаступом? Ну, навряд чи, мабуть. Всього ж на все, е, російські сили пробують взяти Бахмут, взяти Авдіївку та інші гарячі зараз точки на фронті. Е, ну, я думаю, що це не так, що це не є ніяким контрнаступом. Ми, можливо, десь прощупуємо їхню оборону з метою для того, щоб розуміти, де, де краще нанести буде удар, як буде краще зайти з якихось флангів, чи там щось розрізати, відрізати, перетнути. І щось таке. Але щоб це вже прямо був якийсь контрнаступ, думаю, думаю, що це не так. Не, не знаю, чому так говорять. Скажіть, будь ласка, а от ну, є ж перехоплення, коли наші хлопці перехоплюють розмови окупанта. Є якийсь, чуєте якийсь страх, можливо, або там неузгодженості якісь, великі проблеми, в чому вони полягають, якщо, якщо це є? Е, є постійні перехоплення і, на превеликий жаль, також їхні перехоп... ну, вони ж також перехоплюють, добре. тому що їхні РР ну, також добре працюють, як і наш, І в них є страх постійний, контрнаступу. Тобто вся лінія е, зіткнення, яка є на території України, всі їхні підрозділи готуються до, кон... до нашого контрнаступу, до зустрічі, тому е, противник або веде активні бойові дії, або активно веде інженерні роботи. По укріпленню першої лінії оборони, другої лінії оборони, також третьої лінії оборони. Вони мінують території, ставлять загороджувані всякі інженерні засоби, там на найбільш жомовірному проходу танків і все інше. Противник дуже боїться цього контрнасту, тому що все-таки у цих декілька місяців, які йдеться в медіа, про те, що Україна готує контрнаступ, Україна готує контрнаступ, готує контрнаступ, вдало свій ефект. Тим більше, що наша Російська Федерація слухає, і наше інтерв'ю також, мабуть, буде дивитися там чи когось інше. Інтерв'ю. І вони знають про цей контрнаступ. І вони бояться його, щоб генерал Залужний своїм штабом. Знову не перехитрив їх так, як минулого разу перехитрили Херсон, Харків, Харків, Херсон, Донецьк, невідомо де, що, до чого, бах, і тут вистрілило, там, де навіть ніхто, ну, грубо кажучи, з мирного населення не очікував, можливо, якісь військові експерти е, очікували, що там буде контрнаступ, але в загальному, е, в загальному вони дуже бояться, бояться, чекають, і вони деколи, мабуть, навіть, ну, не те, що передавали по радіо ефіру, що, пішов, що від, почав верніше, відбуватись контрнаступ, хоча насправді це було не так. Там, можливо, просто зайшли трошки їх штурманули, чи по, трохи почистили, вони вже думали, що там є контрнаступ. Розумієте? Тому у них є страх великий і це добре, що в них є страх. Це надзвичайно добре. Пане Михайло, бережіть себе, будь ласка. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Ви дуже крутий. Дякую вам. Слава Україні, усе є Україна. Героям слава. Побачимось і почуємось в ефірі. Спасибі, бережіть себе.